Чи буде правильно працювати затяжка крок, якщо вона піднята в половину довжини кроквою? Приклад, довжина кроку 4 метри без довжини звісу, а затяжка розміщується 2 метри від марлату до кінка. Так, Ігор, буде. Просто, як я казав, у деревини є таке поняття, як залишковий розпір. Тобто це, і, і якщо кроква має ну, маленький переріз, то вона більш гібка і от може залишатися такий залишковий розпір але все ж таки навіть при таких от розмірах там кроку 150 на 40 вона буде нормально працювати Тобто нічого страшного нема